تعرفوا ان في مكان ممنوع يدخله اي رجل؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مايك وصورة النهاردة الحلقة عن مجتمعات يحكمها الستة لو ليكي في النظريه النسائية هتحبي الحلقة قوي ولو انت من الرجالة المؤمنين بحقوق المرأة تعالوا واتفرج معنا في مجتمعات حيوانية كتير بتعتبر مجتمعات امومية زي مثلا مجتمع الفيلة الافريقيه اللي فيها الامهات اكبر سن هم اللي بيقودوا المجتمع او القطيع في حيوانات ثانيه عندهم نفس الفكر التحرري القائم على مجتمع امومي زي الليمور والميركات وبعض انواع النمل والضباع في مجتمعات بشريه الستات فيها ليهم دور القياده وساعات دورهم بيتخطى القياده كمان يلا بينا نخش في موضوع الحلقه اولا مينان كاباو او مين كاباو هو اكبر مجتمع امومي على مستوى العالم بيطلق عليهم كمان المينانج وبيعيشوا في مرتفعات مينانكاباو في صومترا الغربية في اندونيسيا أكثر من 4 مليون بني ادم عايشين بالثقافة دي اللي الست فيها لها مش بس الاحترام لكن كمان تفضيل واضح في جوانب كتيرة مبدأيا كده الولاد بيتسموا باسم الام والورث بيكون للبنات بس والعريس بيروح يعيش في بيت العروسة بعد الجواز يا بختهم المضحك في الموضوع ان زعيم القبيلة دايما بيكون راجل لكن ولا مؤاخذه يعني في الكلمة راجل ملوش لازمة لأن الستات هي اللي بتعينه وتقدر تعزله وتقدر ما توافقش على أي قرار بيقوله وهكذا ثانياً قبيلة بيري بيري وهي موجودة قرب سواحل أمريكا الجنوبية وهي عباره عن مجموعه صغيره من السكان الاصليين عايشين على الزراعه وبيشتغلوا كمان في مواد البناء المجتمع بتاعهم مقسوم لمجموعه عشائر كل عشيره فيها شويه عائلات وشجره العيله بيحددها الستات بس النسب بيكون للام فقط والاب مالوش علاقه بتربيه الاولاد ممكن الراجل يربي ولاد اخته لو هي مشغوله لكن ولاده لا الستات كمان هم اللي من حقهم يتملكوا الارض ومش بس كده الست بس هي اللي من حقها تعمل الطقوس الدينيه او تعلن عن اي احداث مهمه بما فيها الجواز والجنازات او خبر ان في واحده حامل حقها ولا مش حقها ثالثا في جزيره استوائيه كبيره قريبه من اندونيسيا واستراليا عايش فيها مجتمع اسمه ناجوفيسي اللي حياتهم بدائيه بشكل كبير محور حياتهم هو الجزيره اللي عايشين عليها الست هناك عايشه ملكه هي اللي من حقها تورث الارض وتشغل الرجاله في الزراعه والارض برضه بتتورس للبنات فقط زي القبيلتين اللي فات في حاجه غريبه شويه في الجزيره دي لو تشاف راجل وسته مع بعض بيتعامل معاهم الناس على انهم متجوزين هو كده عريس يا بوي رابعا قبيله ثانيه لكن المره دي من الهند وهي قبيله اسمها هجارو وهي تاني أكبر قبيلة من الميجالايا، زيهم زي القبائل اللي اتكلمنا عنها في كل حاجة، الورث فقط للستات، عادة أصغر بنت هي اللي تورث ممتلكات والدتها، لكن المختلف عند الجارو إن الستات لا يحكموا المجتمع، لكن الرجالة هم اللي بيديروا شؤون الحكم، لكن ما يحتكموش على حاجة. زمان كان عندهم مكان بيعيش فيه الولاد وهم صغيرين، وكان اسمه نوك بانتي، ولو كانت ست دخلت المكان ده كانت بتعتبر جابت لأهلها العار، لكن خلاص ما عادش فيه الكلام ده. خامسا دول بقى حكاية لوحدهم قبيله اومجا اوساو واحده من احدث المجتمعات اللي بتحكمها الستات هي قريه مش كبيره في سامبورو في كينيا اتاسست سنه 1990 وهي على بعد 380 متر من العاصمه نيروبي وما فيهاش غير ستات بس اسستها ريبيكا لولو سولي كملجا للستات اللي تعرضوا لمشاكل في علاقاتهم زي بنات هربوا من جواز غصب او تعرضوا للعنف أسري او اغتصاب زمان قبل ما القريه دي تبقى موجوده كانت لو واحده تعرضت للاغتصاب كان جوزها بيطردها من البيت باعتبارها اتوسخت خلاص كلمة أموجا باللغة السواحيليه معناها الوحدة أو الاتحاد مفيش رجالة بتعيش في القرية دي ممكن يزوروها بس لكن ممنوع يباتوا إلا الرجالة اللي تربوا في القرية دي من وهم أطفال إيه رأيكم في المجتمعات دي؟ وهل تحبوا تعيشوا هناك؟ لو عجبتكم الحلقة دي من برنامجكم مايك وصورة اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا حلقتنا الجاية أو بوم سلامات